مرحبا استرحبوا كيف مرحبا صخر وصل مرحبا من مرحبا تاريخ طيبو، مرحبا فرح الصالة، مرحبا من عرف وصيدو في عرف صيته، في مراجع أمواته. قدم الفنجان للي في فرح السعدالة، ونلحق بالطيب وموقف دونه يمدة سته، محفل اللي فزعت سنا في تسفيق على ظلال وفي في المواقف لما على فزعت ركا خالد وخالد يمين ما تعرف الاستحال كل فعل في لا حضر شرواه قيد والشد ويهو بس بدل الظروف انجلته وجال الرجاله ومجهل كبار النواصي وقد فلمت كل فسعى تالس نانه بوقت المظل لاعز مش شكاله بش جاعة كله منه يعيله بصم لا تغذى طيب مرحبًا مرحبا بن عرف وصيته في مراجعها موده قدم الفنجانه للي في فرح السعاده فسعد سنة في تشفيق على ظلاله وفي مراقب المواقف لما على فسعة خالد وخالد يمينه ما على استحال كل فعل بالحبايل لا حضر شرواه القل وشد النفوه كفت مزدمن وفي حلال وفهد وفت دايم في المراجب استععيه ومزبان الضروف من جاته وجاله مجاله ومتهلك مرد ترجمة سعى الثالث نانو بوقت المح ولاعظ مو شكالة بالشجاعة جعا كلا منه